Zen izan zen be Gernika erasatztzearen helburua, garrantzia militarrik ezuela kontuan izanik, altxatuek tropa errepublikaren atzerera egitea osoztopatu nahi zuten. Baina erreteriko zuiaren tamainuko zui bat sunttiteko ez ziren beharrezkoak bombbazu eragileak ez da biztanleriren aurkako metraiatzea. Bertsi hori ez da errela. Helburua, populazioaren eta euskal troparen adoragabatzea zen, euskadik amore eman zezen.